أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد من استطاع ليس بها اليوم الأخ سعيد من المغرب مجاهر جديد. بالبداية خلونا نراحف الأخ سعيد، أهلا وسهلا فيك سعيد. أهلا وسهلا ومرحبا، شرف لي أن أكون بينكم اليوم. تحية جميع المشاهدين وتحية لكم على هذه القناة الرائعة. تسلم تسلم اخي سعيد تسلم اخي سعيد بالبدايه اصدقائي يعني انا بس بدنا بدي أنوه. آه اليوم مثل ما شفنا قبل ساعتين تقريبا صعليك محمد طلعوا كمان بالمانيا و... وقتلوا ناس ابرياء للاسف الشديد يعني تعازينا لاهالي الضحايا بس للاسف الشديد يعني آه ما ما بعرف صراحه انا بهيك مواقف آه لا لا احسن الكلام لا اجيد الكلام ما بعرف غير كلمه للاسف الشديد يعني وصلنا لهي المرحله هي آه اخي سعيد انا اسف كثير يعني نبدا بدايه بدايه ارهابيه خلينا نقول آه آه شو رايك باللي حصل ما بعرف اذا شفت الاخبار ولا لا اتمنى يكون الاخ سعيد عم يسمعني أظن في مشكلة وعلى كل حال أصدقائي أصدقائي هو تأخرنا شوي بالبس يعني وفي عنده كان الأخ سعيد مشكلة بال... بال... الإنترنت فأظن يعني أتمنى ما ما تتم هيك بهالسوق أخي سعيد إذا عم تسمعني طيب أنا راح ابعث له رسالة على الفيس بوك مي... أه شوف أنا بتمنى إذا الأخ سعيد عم يسمعني يفصل ويرجع يدخل ممكن تكون الأوضاع أفضل يعني البث يكون أفضل من عنده أنا على كل حال رح ابعث له رسالة للأخ سعيد وأسفين كثير أصدقائي على سوء الكونكشن وعم بحكي من من كوفي شوب يعني مو من المنزل ف أخي سعيد أنت معي؟ أظن الأخ سعيد مو معنا. آه طيب طيب أنا آسف كثير أصدقائي على هال آه هالوضعية هي الكونكشن شوي ضعيف عند الأخ سعيد وأنا بتمنى يتصلح الأمر بسرعة ونشوف آه تجربته للأخ سعيد، بصراحة الأخ سعيد أنا يعني شفت له فيديوين آه رائعين باللهجه المغربيه فمباشر اول ما شفت اول فيديو على كل حال اول فيديو حاولت اتصل فيه وعرضت عليه نسوي حلقه سوا الاخ سعيد ما قصر نهائيا مباشر اكد لي انه ممكن نسوي حلقات كمان حتى اذا طلب الامر وانا بتشكره كثير على الاستجابه ويا ريت انا بتمنى بس مساله الكونكشن ال ال هي لا الا حل ويرجع يتصل فينا على كل ان انا بس بدي قبل ما حتى يجينا الاخ سعيد اظن في عندي شويه مسائل على اليوتيوب انا امبارح حطيت دعايه لحلقه هيا بنا نضحك على الله يوم الاثنين القادم وجدتني بعض اراء انا في راي بصراحه انا بس بدي آه يعني اشارككم معكم اصدقائي هو خلونا نشوف الراي هذا الراي هذا من الاخ من امنه اسف من امنه عم تقول لي عنوان خطا ومستفز نحن لا نريد استفزاز احد نريد تعليمهم وصحوتهم اول شيء هالمقطعين هذا نحن لا نو... العنوان خطا او مستفز نحن لا نريد من انتم يعني ولد القذافي من انتم كل واحد بيعبر عن نفسه سيدي انا انا اسف يعني انا ما بقدر امسك انا بمثل نفسي ذاتي بس اذا انت بدك ما استفزن هذا بيعود لك عم بتقول كمان كما ان الكثير من اللا دينيين لا ينفون وجود الله وانا مالي يعني اذا اللا دينيين لا ينفون وجود الله وانا مالي يعني لا ينفوا خلي ما ينفوا انا انا وانا مالي يعني شو شو انا شو شغلتي انا ما لا ينفوا يعني انا انا بالنسبه لي انفي وانا احب اتمسخر عليه يوميا بصراحه يعني وعم بتقول الاله الذي نريد ان نضحك منه وعليه هو اله الاديان وهكذا الاصح ان نقول نضحك على اله الاديان رجاء ان تعديل ضمن نصين من كل اطياف على كل يعني هو هي لهجة لهجه فعل امر يعني وهذا لا يصلح يعني ست امنه يعني ارجوك انا انا يعني مثل ما انت تستفزي من في ناس بيستفزوا من العنوان هذا انا استفز لما الانسان يتكلم معي بلهجه فعل الامر يعني انا فعل الامر لا يناسبني نهائيا. على كل حال شكرا لك كثير سيده امنه وانا انتظار الاخ يوسف الاخ سعيد آسف سعيد آه. انا بتمنى الاخ سعيد يكون معنا في اقرب آه. وفتخلونا نشوف اظن الاخ سعيد في عنده مشكلة على كل آه. طيب اصدقائي انا راح افتح السكايب وبتمنى مشاركاتكم لحتى يجينا الاخ سعيد وممكن نحكي بموضوع الارهابي هذا اللي صار بصراحة انا ما شفته ما انتبهت يعني قبل ساعتين شفت الخبر كان عاجل وكانت و... آه عم بيقولوا وكالات ألمانية تقول إنه ال... إنه الضحايا وصلوا للخمسة عشر و... وما شفت شيء من اللي صار يعني ولكن يبدو إنه هجوم إرهابي ندل من صالح محمد مرة أخرى آه طيب أنا راح أفتح سكايب وأنا ب... قبل ما نفتح سكايب بتمنى الأخ سعيد ي... يرجع لنا ونقدر نكمل الحلقة أه, مثل ما هي يعني مثل ما يعني رتبنا لها وأنا أتمنى وجوده بكل سرعة بكل أه. الأخ جانو بعت لي رسالة أظن Hello John are you there? I'm here if you wanna call. I'm ready to hear you my friend جانو Uh, I wish يكول طيب uh, خلونا نروح على التعليقات لنشوف اذا في اي تعليقات على الحلقه. انا اسف كثير اصدقائي على هل... طيب عندنا اتصال من الاخ جانو شكرا كثير. تفضل جانو. يا حبيبي. حبيبي جانو تفضل جانو تفضل. الظلام طلعوا وهم يقتلون بالأبرياء. أنا في سؤالي لل... للأشخاص اللي بيدافعون عن الإسلام، إذا كان أخوك، ابنك، أي حدا من أقاربينك موجودين في هذا المكان وقتلوا، شو كان راح يكون إحساسك؟ يعني كيف راح تتصرف؟ هذه الأشخاص قتلوا أنهم أهل أنهم أسرة أنهم أبناء ولا تجي تقولي تقولي إنه يخربوا دولنا وما أصلاً ما لهم دخل بدولكم أنت بأيدك تبني دولتك وأنت بأيدك تخربها وما شفنا من من الإسلام غير الخراب من يوم تاسيس هذا الديانة الى يومنا هذا هل, هل من يومنا الايام سمعت انه آه الاسلام بنوا شيئا لا فقط حرام يا يعني سيدي جانو جانو بصراحه انا انا بحس انه هدول مثل الواحد اللي بعض ايده اللي تمدت له يعني بتضرب بتضرب يعني قبل سنه السنة الماضية يعني ما وصل لزمان فتره الهجوم اللاجئين يعني المانيا هي الوحيده اللي استضنت كل اللاجئين اهله وساله وفتحت بوابه ومع ذلك يعني ما خلصوا من ارهابهم من نجاستهم يعني اليوم ولا راح يخلصون انا انا كثير مرات لما بناقش بقول للطروتين انه ما بيسمحوا انه يفتحون الجوامع بالعكس انا مع انه سكر الجوامع اللي اللي كانوا المدارس من قبل كمان لان هذا هذا مدارس المدارس مدارس اللي الفتنه مدارس الموت بالضبط بالضبط أخي خان مدارس الموت مثل ما وصفت حضرتك ف يعني صراحة بصراحة نضمن هذا الابياد واحد رايح يشتري اشياء اغراض للبيت و ويموت أو... أو... <تصفيق> للاسف الشديد يعني تصور انسان هلا نكون مثلا انت شخص آه سعودي ولا عراقي ولا سوري ولا مصري آه تفتح بوابك للأفارقة مثلا صار عندهم حرب وانت ما عندك حرب صار عندهم حرب اجوا دخلوا و... شلتهم من الشوارع من الموت انقذتهم طعميتهم اعطيتهم فلوس لجاتهم سويت لهم سقف يناموا تحته وثاني نهار يطلعوا يشيلوا عليك الرشاش ويضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يقتلوك يقتلوا اولادك يقتلوا جيرانك يعني يعني اذا اذا في في لئم اكثر من هيك ما هو يعني شو شو هو اللقم اذا هذا مو لئم؟ شو هو ال ال ال عضل الايد اللي بتتمد يعني ها ب... مثل ما قال المثل يعني اذا اكرمت الكريمه ملكته واذا اكرمت اللئيمة تمرده وهذا دول دول اللئام اللي يعني الاسلام ما علمه غير اللؤم والنجاسه للاسف الشديد آه. يعني كنت بسيطه جانو بسيطه بسيطه بسيطه لا لابد لابد ما تتفتح العقول وهل هالنجاسه هينة ندفنها تحت تحت الارض بمليون كيلومتر متر من, من هالانجاز هذول من هالزباله زباله العصر هذول اللي شوهوا شوهوا الاخلاق الانسانيه للاسف الشديد شوهوا كل شيء جميل اليس هذا الدليل واضح على كره دل دل دل هذا الدين للانسانيه اليس هذا دليل واضح على عدم المبالاة وال كل الصفات السيئة لهذا الدين يعني الإنسان هو المقدس وليس الأديان الأديان الأديان نجسة الأديان نجسة بكل المعايير الأديان هو السبب وخاصة بالإسلام لأن الإسلام يعني عبرت كل الأشياء السيئة يعني ما صحيح. في أسوأ من الموت فمثل ما بيقولوا عندهم مثل طلاق الدنيا مع الجنة طلاق الدنيا الجنة خلي, خلي الناس يعيشوا إحنا ما بدنا الجنة غش قرب عن الناس عشاق الموت عشاق الموت هذول هذول الوجه الشرير الانسانيه للاسف الشديد يعني ل لو لو يفهموا انه وراء شيطان يمشون يعني لبس لو يفهموا هال النقطه هي انه هن يمشون وراء الشيطان يعني مين في الدنيا مين في الدنيا يفكر انه انسان ياخدك كضيف ينقذك من الموت يعطيك يطعميك يشربك يحميك من من من هل يحميك من من من اولاد جلدتك انه يقتلوك اول ما تدخل على بيته تدفع شوي تقوم تقتل فيه يعني مين غير اللئيم سامي هيك؟ تعبت الله ومحمد لا تجي لاوروبا روح عند الكعبه هونيك الكعبة النجسة روح نجاستك حطها عند الكعبة النجسة اتنجس هنيك حوالي الكعبة لا تجي عند عند الناس الإنسانيين وتحولهم بالعكس يعني هلا هلا للأسف الشديد تعرف جانون اللي اللي عم بيصير ردة فعل يعني هلا إذا تشوف تعليقات الألمان أنا مثل ما قريت على فيسبوك أحط له أصدقاء كاتب تعليقات الألمان يعني تبشر ب يحرب طائفية إلا شوي يعني من هالقبيل حرب شوارع الصير بين ال. عنهم حق عنهم حق أخي جان يعني عنهم حق الأوروبيين يطردون كل المجاهرين ولا ولا أحد يستطيع أنه يقول أنهم ما عن حق يعني اليوم اليوم إذا بس ألماني. أنا بنفسي إنه الشخص اللي يسوي هيك لازم يدفع كامل مثل ما ما كان بيسوي صدام يعني إذا إذا شخص كان انتمى لحزب معين المعارضة كان بيدخلوا بيته يعني البيت وسجن نفس الشيء لازم يسوون هيك لأبو في لأن هذا هذا الفكر ما لها أي, اي اي حل اخر. خليه يقول انه انا متطرف، انا متطرف مشان الانسانيه مشان ادافع عن عن عن كرامه الانسان. يعني يعني مثل ما بقول التطرف يجبر يجبر الناس انه يتطرفوا ضدهم غصب عنهم يعني يعني اوروبا وصلت لمرحله من الانسانيه بصراحه يعني حسدت عليها. حُسِدَتْ عليها ا آه يعني ما بعرف وجه هل هل هل الاوباش هذول بده يرجعوا البشريه الى سابق عهدها في العصور الوسطى يعني يعني بدل الانسانيه تبنى ب يعني حتى وصلوا وصلت الانسانيه لهالمرحله مثل ما قلت طلعت عين الانسانيه وحتى وصلت للمرحله هذه الاشياء اللي هلا عم الاستاذ حمد عبد الصمد ما يجي الهجره الجماعيه تبع المسلمين قال انه لازم تاخذون بالكم من هيك شيء هلا عم يدفعون الثمن وهذا الشيء راح يستمر راح يستمر لازم لازم الوقايه الوقايه كيف يصير انه لازم تكون تحت تحت الانظار اي شخص اي اي علامه آه تجيها يعني علامه انه آه حتى تكون قصصي لا لازم خلاص ما ما آه يفلت من العقاب بالضبط انت كنت رحت تروح تقتل الناس انتوا صلاتك صلاتهم اصلا يتوضؤون بدماء الناس يعني ان يتوضؤون بدماء الاغبياء طيب آه طيب جانو انا بتشكرك كثير على الاتصال حبيبي و مثل ما بقوله خلونا خلينا على الاتصال واكيد انت ما بتقصر يعني انت يعني بيطب مثل ما بقوله شكرا كثير لك جانو. حبيبي حبيبي. آه طيب في عندي تعليق من الاخ احمد علي عم بيقول اختيار موفق لضيفك العزيز انا اسف كثير يعني اخوي سعيد اظن الله بعت لي كمانك رسالة عم بيقول فيها انه ما عم بقدر يدخل على الخط ليس مسموحا لي بالاتصال بصراحة يعني أنا رح أحاول بلكي أرجع بصراحة ما بعرف كيف كيف صار يعني هيك أنا آسف كثير أصدقائي أنا بتأسف كثير واتأسف للأخ لأخوي السعيد ما بعرف يعني شو شو صار بالمسألة آه الوضع طبيعي عندي هون ما في أي مشكلة بصراحة ما في أي مشكلة عندي هون بس ليش صار هيك ما بعرف كان الاتصال غير جيد و الان ما في اتصال نهائيا انا بتمنى يرجع الأخ طيبة راح اكتب له كمان واسف كتير انا بتمنى الاخ يبعث لي ايميله حتى الاخ سعيد يبعث لي ايميله حتى اقدر ابعث له ايميل يعني حتى ممكن تكون طريقه ثانيه يعني. في عندي بصراحه في قصيده انا بدي من شوي صحيح انا كنت استمع للاخ خلف يوسف كان طالع فيديو و يعني حق معه بصراحه حق معه بكل معنى الكلمه اللي حكى على هلا الاوباش هذول فعلقت له بتعليق على بقصيده على على الفيديو قصيده بني يعرب هذول هن العرب العرب هذول هن انا لب لا يعني لا اتكلم بمنظور عنصري نهائيا ولكن هذا الوضع للاسف الشديد انا ضد العنصريه ولكن هذا هدول هن العرب للأسف الشديد. قصيدة أنا كتبتها لأول مرة بقولها القصيدة كاملة كصوت يعني صوت. أنا كتب كتابة من زمان ولكن صوت ما سجلتها نهائياً كاملة إلا في حلقة جزء منها. فالقصيدة بتقول: عرب عرب جرب جرب شيمتهم الخيانة وقلة الأدب. لسانهم طويل وفهمهم قليل وعقولهم مدفونة بين السرة والركب عرب عرب ولا يعرف لوجودهم في هذا الكون أي سبب ولا يعرف لهم لا أصل ولا فصل ولا نسب غزاة حفاة عرات هذا ما قرأناه لكل من للتاريخ قد كتب كائنات لا ينقصها سوى رسن وسرج وذنب عرب عرب جرب جرب هاي القصيده اتمنى تكون عجبتكم وانا على كل حال الاخ سعيد بعث لي ايميل احاول اضيفه هون ممكن اتمنى الطريقه تشتغل يعني بسلاسه وما يصير عنا اي مشاكل أتمنى يكون وصله الأخ سعيد الإيميل أنا بعثت له الإيميل أتمنى يكون وصله ويرجع يتصل فينا أسفين أصدقائي على هال طيب في عندي الاخ جورج عم بيقول هو موضوع عن ايه بصراحة اخي جورج الموضوع هو مستضيفين الاخ سعيد من المغرب هو مجاهر جديد وكنا حابين نسمع تجربته ولكن للأسف الشديد الكونكشن شوي ضعيف نهائيا فإذا بس خليني أتصل فيك يا ريت رد علي وانا بتمنى الاخ سعيد الاخ سعيد يكون موجود معنا ويدخل انا بعثت له الاستضافه ويا ريت يدخل معنا. الو جورج. هو جامد. حبيبي كيفك؟ تمام، مساء الخير عليك وعلى سعيد وعلى الاخوه المستمعين والمشاهدين. مساء الخير، مساء الخير جورج. جورج بصراحه هو مثل ما قلت موضوعنا كان يعني مستضيفين الاخ سعيد وتجربه جديده مع الدين ف بس للاسف الشديد الكونكشن ما ساعدنا في خربطه صار بال ومع انه جربنا الوضع قبل الحلقه وقبل يومين يعني جربنا الوضع ولكن للاسف ما بعرف شو صار يعني فجورج شو بتقول بهال بهالاحداث الارهابيه اللي صارت يعني ما فيش ما فيش حاجه في الدنيا اوضح من كده يعني بالنسبه للجماعه اللي هم بي بيقولوا زي احمد ما كان بيقول معاك في من حلقتين ثلاثه فاتوا ان الناس اللي عمالين يقولوا ده دين تسامح والناس اللي فاامينه غلط وبدل انتربرتيشن وكل الوجع القلب ده مفيش اوضح من كده بقى بالضبط عايزين ايه ثاني عشان تعرفوا ان ده دين يعني يجب القدر عليه من العالم. عايز الناس مستنيه ايه ثاني حتى للناس اللي فتحت لهم ابواب بلادهم واستقبلوهم وعملوهم بني ادمين وهم اصلا جرابيع وحوش وكلاب بني كلب هؤلاء راحين بعد ما اتفتح لهم بيت وتعمل واتعمل واتعمل لهم واتفتح لهم دوله واتعمل لهم مكان بني ادمين فيه لكن لان هم مش بني ادمين واشكال زباله راحين يفجروا في الاماكن ويضربوا نار ويقتلوا الناس ويدهسوا الناس بالسيارات يعني يعني انت منتظر ايه تاني عشان تعرف ان هذا دين همجي بربري يحول كل اتباعه الى مسوخ. واشبه بشر. اه ما فيش اوضح من كده. وبالنسبة للناس اللي بتقول على ترامب وانسوري او اه يعني بصراحة انا مع الراجل ده قلبا وقلبًا انت ما تقدرش تفتح بلد بلد فيها ناس امنين بلد فيها ناس عايشين كبني ادمين عايشين كانسان محترم يعامل اخيه الانسان المحترم زيه. تفتح تفتح هذه البلاد لشويه جنابيع وغوغاء وحاول جايين من هذه المناطق البلهاء من العالم طيب شكرا كثير جورج انا بتشكرك كثير الاخ سعيد جماعنا معنا واسفين اصدقائي للعطل هذا آه جورج آه رح نتصل فيك بعد شوي ونشوف ازاي مداخلاتك عيد معنا لو... خلونا مشان نبدا الحلقه وعشرين دقيقه صار اسف شكرا شكرا كثير لك جورج اخي سعيد اسفين كثير كثير على العطل هذا اللي صار ولا يهمك ولا يهمك ولا تسلم يا طيب ولي إسلام. ولي. اخي سعيد نحن نحن ببرنامجنا هذا ما بعرف اذا عندك فكره عن البرنامج هو بنحكي التجارب تجارب المجاهرين مع الدين كيف يعني كيف خلينا نبدا من الطفوله كيف تعلمت الدين؟ كيف علموك اهلك الدين؟ كيف تربيت؟ شو كان الدين بالنسبه لك كطفل؟ تفضل. في آه قبيل عيون كانت فقط جدتي هي التي تصلي وكانت حج يعني حجت الى البيت الحرام لكن ما كان عندنا تدين في العائله ففي مرحله من المراحل اعتقد السنه الرابعه كان والدي أه يشجعني كثير على, على حفظ القران كان كنت دايما اشوفه يبكي لانه ما اتيحت له الفرصه للدراسه فهو كان يتعلم ولكن كان وحيد الاب كان الوحيد الاسره فابوه خادوا من المدرسه حتى يكمل حتى يساعدوا في الفلاحه كان فلاح فكان دائما يبكي ويبدي حب كبير للعلم لكن في نفس الوقت كان يعتقد ان العلم كان يؤمن بجميع العلوم يعني ليست فقط العلوم الدينيه كان يحب حتى العلوم الاخرى رغم انه لم يكمل دراسته ولم يعني كان مبتدئ جدا لكنه كان منفتح على جميع العلوم وكان يشجعني على حفظ القران فوعدني بوعد قال لي إذا اذا, إذا عملت شيء أشتري لك المصحف. في السنة نعم، السنة الثالثة أو الرابعة ابتدائي، ما كان عندنا مصحف في البيت. في يوم السوق، إحنا عندنا سوق أسبوعي. يعني اشترى كل شيء ونسي المصحف. فلما كنا في الرجوع، قلت له لازم المصحف. فكانت أول مرة، أول مرة أدخل في حالة خصام مع والدي على المصحف. فقلت له أنا ما راجع للبيت حتى آخذ المصحف. وكان فيه مفاوضات استسلم والدي لاول مره والدي يستسلم ولاول مره ادخل في صراع مع والدي اصلا فالمصحف كان شيء كبير كان شيء كبير ولما جبت المصحف السنه الثالثه او الرابعه ابتدائي ما اذكر صرت يعني اقرا فيه على طول طبعا احنا في المغرب عندنا ماده اسمها ماده التربيه الاسلاميه وحتى المقررات الاخرى مستمده من الدين فاحنا ندرس دين كثير في المدارس رغم اننا مدارس عاديه لكن ندرس فيها دين كثير ثقافتنا كلها ثقافه دينيه ف... فلما تدرس الدين اعتقادك الاول ان هذه الناس الاخرين غير المؤمنين فقط لانهم لم يدرسوا فهمت فانت تعتقد ان الجميع لا يعرفون ما تعرف انت فتسعى الى نشر الثقافه الدينيه بين الجميع لكن أحيانا الثقافة الدينية لا تكفي في نظرك، حتى إذا كنت طفل صغير أنت تعتقد أنهم ليست لهم الإرادة ليس لديهم العلم أو ليست لديهم الإرادة فتعمل كل ما في جهدك حتى تقنع الآخرين أنا كنت كنت مجتهد كثير، كنت ذكي كثير، وكنت مجتهد كتير يعني حالة استثنائية فصرت وحبيت النضال الفكري كان في خالي يعمل نفسه ملحد هو ما دخل المدرسة أبدا بس يعمل نفسه ملحد حتى يعطيني فرصة للنقاش ويكون فيه نقاشات مطولة أمام الأسرة فأنا أحاول أقنعه هو يعمل فيها ملحد بس, بس هو ما درس أبدا ولا شيء يحاول يستخدم عقله فأنا كنت أجد تلك الجلسة كانت جلسة ممتعة لأن خالي يطرح أسئلة عميقة وانا احاول اجيب عليها من الدين في تلك المرحلة هرطقة يعني بصراحة سعيد شيء, شيء ممتع انا اسمع هيك اول مرة اسمع انه الطفل هو بذاته يجبر والده انه يشتري له مصحف يعني هي بالعكس بنشوف الجاري اللي عليه يعني بالعكس الأبهات هم يجبونوا الولاد تاعت علم القرآن أو تاعت علم الصلاة بهذه المرحلة أم بدات بالصلاة أخ سعيد؟ بدأت في في هذه المرحلة يعني في حوالي أه 11 سنة أو 12 سنة في عمري لا أقل أقل أقل من 11 سنة بدأت الصلاة ثم ربما في 9 سنين بدأت الصلاة 9 سنين بالضبط ثم أه لم تكن لدي الإرادة <تصفيق> لأن لان الصلاه شاقه الوضوء خصوصا الوضوء في الباديه الوضوء شاق ليس لدينا حتى ما يكفي من الماء ف... ف... صراحه <تصفيق> <هو تصفيق> فلت... تعزيمه عمال شاقة يعني هو هو هو البز يفكر فيها الانسان عمال شاقه <تصفيق> نعم ففي في السنه السنه الرابعه ابتدائي السنه الخامسه ابتدائي كنت اصلي بس مره اصلي ومره اشعر بحاله من ال من الوخل يعني ففي السنة السادسة في السنة السابعة يعني السنة السابعة ابتدائي رحت يعني سافرت ما بقيت ساكن مع أهلي غيرت محل السكن لأنه عندما يسمى بالقسم الداخلي لازم تهاجر إلى مدينة أخرى حتى تستفيد من القسم الداخلي وتعيش على حساب الدولة يعني تسكن بعيد عن أهلك خالص فلما سكنت بعيد عن اهلي خالص كنت في البدايه في ثلاث اشهر الاولى كنت اقضي وقت في القراءه قراءه العلوم وكنت مغرم جدا بالعلوم اذكر كتاب اسمه الاداه والاله موسوعه كبيره جدا اسمها الاله الاداه والاله درستها وفهمت جميع الالات كيف تشتغل يعني كنت مغرم بالعلوم وكنت مغرم بالخيال والقصص اقرا اي شيء ادرس اذكر انني قرات كليله ودمنه في يوم واحد في جلسة واحدة، جلسة واحدة واو واو, واو. حتى ما عادت لدي القدرة لاغمض العينين او افتحهما، لما انتهيت من قراءة الكتاب كنت غير قادر على غلق او او فتح عيني، مشي أفتح. <تصفيق> نعم. فكنت محب للقراءة، ثم انني كنت رسام، كنت ارسم لوحات فنية، كنت يعني خصوصا تجسيد كنت ارسم بورتيهات، يعني ممكن تتعرف على الشخص من الرسم تماما، يعني كنت ارسم اشخاص وارسم لوحات بدقه بدقه كبيره جدا ففي يوم من الايام كان فيها كان فيه تلميذ في المستوى اللي اعلى مني فراح جاب لي رياض الصالحين انا ما كنت رأي قرات رياض الصالحين من قبل رياض الصالحين للنووي وتنبيه الغافلين فهذه الكتب هي كتب من التراث وطبعا في السابعه في السابعة ابتدائي ما عندي قدرة على تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف فقرأت تنبي... قرأت رياض الصالحين وترسخ كله في ذهني ليس حرفا حرفا لكن ترسخ كله في ذهني يعني ما كانت كانت لدي ذاكرة قوية جدا فيما يتعلق بالعلم ليس بالأشخاص ولكن بالعلم فكما أن تنبيه الغافلين كان أصعب لأنه مليء بالخرافات فكان أصعب يترسخ في الذاكرة، لكن رجال الصالحين حفظ حفظته بسهولة ترسخ في ذهني. ف... فكان تعلمت منه أنا الرسم حرام. فصرت إلى لوحاتي ومزقتها جميعا. إلا لوحة واحدة لم أعثر عليها. مزقت اللوحات و وصرت يعني مغاضب على الصلاة ومغاضب على الدين وكان لدينا أستاذ سلفي. كان أستاذ سلفي متشدد يعني وكان لا يتكلم إلا باللغة العربية فلما رأى التزامي صار يخاطبني سيد سعيد إحنا ما عندنا في المغرب كلمة سيد نهائيا نقولوا السي بالدارجة نقول السي شخص كبير شخص محترم لكن الأستاذ لما رأى تديني صار يخاطبني سيد سعيد ويحترمني كثير لأنني كنت أدرس جيداً وكنت متدين جيداً فكنت تلميذ نموذج لما يريد هذا الأستاذ تخرجه لما يريد البحث تشبعت بالثقافة السلفية من هذا الأستاذ تشبعت بقراءة كثير من الكتب فصرت متدين لكن استمريت في قراءة كتب العلم ولم أنتمي إلى أي تنظيم الأستاذ اشبه شبعني بالثقافه السلفيه لكن لم يكن يؤمن بالتنظيم السلفي فمن انخرط في التنظيم؟ بصراحه انا كنت اجي على السؤال اخي سعيد يعني انا بهالعمر هذا بعمر مثل المراهقه والمش الانسان يعني مندفع بشكل كبير وانت وصلت لهالمرحله هي من الايمان والسلفيه شو السبب اللي ما خلاك تنتمي للتنظيمات؟ أو أي تنظيم من التنظيمات المعروفة لم أفهم جيداً، لم أفهم السؤال جيداً أه سؤالي إنه بهالعمر هذا بعمر المراهقة وأنت كنت سلفي وتقرأ وتدينت بشكل كبير، يعني شو السبب اللي ما خلاك اللي خلاك ما تنتسب للتنظيمات، التنظيمات الإرهابية المعروفة أه. أستاذي السلفي لم يكن يؤمن بالتنظيمات، كان يعارض التنظيمات فلم يقترح علي الانتماء لأي تنظيم هو كان سلفي فكان يستغل فرصه في مدى لكنه لم يكن يؤمن بالتنظيمات كان يعارض مسألة التنظيمات السلفية يؤمن بالسلفية كمنهج لكن لا يؤمن بمسألة التنظيمات ويعتبر أن الفرق, الفرق، كل الفرق، جميع الفرق، فرق فرق ضع الله الفرقة الوحيدة الناجية هي الفرقة التي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت ثلاث سنوات يعني مليئه بالعلم مليئه بالاطلاع في السنه في السنه الاولى ثانوي يعني السنه العاشره من الدراسه السنه الاولى ثانوي انتقلت الى مدينه اخرى تسمى مدينه الجديده فلما انتقلت كان مقعد شاغر ينتظرني يعني كانوا مجهد. يعني كنت اصلا موجود في تقارير العدل والاحسان موجود يعني المقعد موجود فلان سياتي من, من سيدي بنور الى الجديده سينخرط معنا في التنظيم لان التلميذ الذي التلميذ الذي شجعني على خراط في الدين كان سبقني الى هذه الثانويه، لانه كان ايضا مجتهد، كانت تلميذ مجتهد ايضا انا كنت احصل على المرتبه الاولى في الثانويه، كنت مجتهد جدا فلما انتقلت اخترت شعبة الخطا اخترت شعبة الكيمياء والكيمياء غير م... غير مثير علم غير مثير يعني ليس كالالكترونيك ممكن بعد دراسة سنة من الالكترونيك تصير تعدل دارات تصير تعدل اشياء او الكهرباء ممكن تصير تعمل اشياء ممتعة بس الكيمياء الشيء الوحيد الممتع اللي يعني ممكن تعمله انفجار تفجر شيء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اظن بناسب بيناسب السلفيين كثير بناسب المؤمن التقي يعني الكيمياء نعم نعم هو مهم جدا للمؤمنين لانه تعلمنا كيف ننشئ الكثير من التفجيرات في هذه الماده لكن الروائح كانت كريهه ايضا صحيح, صحيح اغلب المواد الكيميائيه رو روائح كريهه جدا فما كانت ممتعه فهنا بدات رحله جديده مع العدل والاحسان يعني بدات الجلوس معهم آه السنه الاولى امضيت فتره تس... يعني انت لا تدخل في... لا تدخل مباشره كعضو لازم تمر من فتره تدريب و... مهما كنت آه اخي اخي سعيد هو الصوت شوي آه رجع يكسر آه أب... آه أب... يعني في كثير ناس ما بتعرف ال... آه الاحسان والعدل انا اتمنى الاخ سعيد يكون يسمعني يا اخ سعيد الان الان اسمع اه تمام تمام آه عم بقول كنت عم بقول انه في كثير ناس ما بتعرف انا شخصيا يعني ما عندي صراحه فكره كامله عن الاحسان والعدل آه شو مين هم الاحسان والعدل اذا بس تشرح بشكل مختصر و تعطينا وبعدين تحكي عن حكايتك مع الاحسان والعدل تفضل. نعم فهو في المغرب هناك ثلاث تيارات اسلاميه رئيسيه. يعني تنظيمات كثيره وبعضها لا يؤمن بالتنظيمات اصلا وهناك العداله والتنميه الآن في الحكومة وهي الإسلام التقليدي إسلام الفقهاء التقليديين تشبه لي راشد غنوش قليلا تشبه لي الإخوان المسلمين قليلا المهم ينتمون إلى الإسلام التقليدي الذي يحاول أن يمزج بين التراث والتواقع وكانت في جماعة العدل الإحسان وهي جماعة صوفية تشبه جولن الذي نحاول القيام بالإنقلاب في تركيا يعني تكون رؤيتها السياسية غامضة مثل جولن تماما رؤيه سياسيه غامضه ينون بالخلاف على الاساس هو اساس صوفي وينظرون الى السياسه اراديك على تربيه الشخص وتربيه النفس وانتظار الفرصه التاريخيه للقيام بقومه يسمونها القومة وهي المرادف الاسلامي للتوراة ونموذجهم في ذلك الثوره الايرانيه لكنهم صوفيين انا شخصيا كان كان عندي حيويه كبيره جدا فا اي اي تنظيم راح يختطفني فكر يختطفني راح يختطفني من الجلسه الاولى ما في ما عندي مشكل كن جاهز للاختطاف حيويه كبيره جدا يعني قابل لل, قابل لل, للاقتناص القنص قابل للاقتناص من قبل اي تنظيم لان ذهني كان لا يزال طريا ومنفتحا فمن حسن حظي او من سوء حظي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انني اقتنصت من قبل العدل والاحسان لا ادري حقيقه ان كانت كيف كانت ستكون يعني المستقبل الاخر لا ادري كيف كان سيكون المهم انني حظي كان العدل والإحسان فكانت أيام طيبة يعني السنة الأولى مررت فترة التمهيد نجحت بنجاح طبعا في السنة الثانية كنت مسؤول في التانوية عندنا مسجد في الثانوية فأصبحت المشرف على المسجد والأنشطة التابعة للمسجد كانت مواعيد، دروس مسابقات أسبوع ثقافي آه، ايقاظ جميع السكان الى داخل، داخل، الى المؤسسه الداخليه كانت 500 مقيم 500 مقيم فكانت مهمتي انني آه، احاول استقطابهم للدين جميعا خصوصا ممكن ثم ايقاظهم للفجر من يصلي ايقاظه للفجر حتى تيأس انه لا يمكن ان يستيقظ هناك من تحاول معه عشر مرات سبع مرات وتوقن هذا الشخص لن يستيقظ أبداً فينتهي الأمل فأنت تعرف كل شخص أين ينام وهل يستيقظ الفجر أو لا يستيقظ وهل يصلي أو لا يصلي يعني لديك خريطة مئة شخص كلها في دماغه وتقوم بتنفذ دروس يعني دروس كان لدينا موعدتين كل أسبوع، موعدة بالإثنين وموعدة بالخميس ودرس بالجمعة، موعدة بالإثنين وموعدة بالأربعاء ودرس بالجمعة الدرس يكون في المسجد حلقة يحضرها حوالي 50 تلميذ، 60 تلميذ، 100 تلميذ حسب حسب أهمية الدرس، حسب أنهم متفرغون أم لا؟ طبعاً هذا الشيء كان كله تشرف عليه، لجنة تسمى لجنة المسجد وأنا كنت أشرف على لجنة المسجد فيها إمام، فيها مؤدين، فيها مكلف بالخزانه، فيها مكلف باللجنه الثقافيه، فيها مكلف بال بال بالمواعظ والدروس، فيها مكلف بتنظيم الصيام، يعني لجنه كبيره جدا، وننسق العمل، يعني نقوم بعمل جبار جدا في هذه الثانويه، وهذا كله في مرحله الطفوله، يعني ما بين ما بين 14 سنه و17 سنه. 17 سنه، يعني المفروض تكون <تصفيق> يعني 17 سنه او 16 بالضبط. نعم ما بين 14 و17 سنه ف... ففي خلال السنه كانت عندي 16 سنه استقطبت حوالي 100 عضو الى جماعه العدل والاحسان من هذه الثانويه طبعا بعضهم لم يصمد تراجع لان العدل والاحسان تركز على الصلاه والصيام و... يعني تكاليف كثيره جدا فبعضهم لم يستطع الصمود تراجع وبعضهم استمر أه في, في وكنت في, في سنه البكالوريا لما كانت عندي عشر سنه اصبحت اقوم بما يقوم به النقباء لم يكن لدي الحق لان اكون نقيب كنت مجرد أه خروف لا اعتبر كبش لكن مع ذلك كان علي القيام بدور الكبش يعني قياده القطيع فكنت اقوم بقياده القطيع يعني ثلاث دروس أربع اربعه في الاسبوع لأسر نسميها الأسر كل أسرة تتشكل من حوالي عشرة أفراد ولازم تعطيهم دروس بنفسك طبعا أشخاص آخرين لديهم أكباش أخرى لتأطيرهم فا يعني كانت وحفظت حفيدة ثلاثين حزم من القرآن في يعني ثلاث في ضف ثلاث سنوات حف ثلاثين حزم من القرآن استقطت حوالي استقطبت حوالي مئة فرد أصدرت مجلة خاصة بالمؤسسة بمسجدنا اول مره مجله مطبوعه اتمنى يتصلح الصوت اخي سعيد اسمعني اسمعني اسمعك بتقصر. اسمعك في الصوت رجعت المشكله بالصوت آه طيب إيه ممكن الله يكون صلحوا من عند من عند اول مجله اصدرت مطبوعه كنت توزع عن المسجد قلت اصدرت مجله خاصه و والقيت محاضرات أذكر أن أشهر محاضرة كان عليها إقبال بمئات التلاميذ كانت محاضرة حول جلباب أو حجاب المرأة وشروطه الثمانية الشروط الثمانية <تصفيق> <تصفيق> نعم الشروط الثمانية لجلباب المرأة المسلم وفي الحقيقة كانت أغلبها مقتبسة من كتاب الألباني اسمه جلباب المرأة المسلمة يا ريت يا ريت سعيد قلنا على الشروط الثمانية تفضل في الحقيقة ذاكرتي الآن ضعيفة لكن أذكر أنه يجب ألا أن يكون ألا يشف يعني غير شفاف وأن يكون غير ضيق وأن لا يظهر إلا الوجه واليدين وأن, وأن لا يكون رائحة وألا يكون جذابا يعني مزكش جذابا هذه من هذا الشرط الثمانية حتى لا تتحول المرأة إلى قنبلة <تصفيق> <تصفيق> رائع رائع يعني انا انا بصراحه لما اسمع اسمع سعيد بصراحه لما اسمع التجارب الانسان المتدين لهالمرحله هي اكون سعيد يعني ليش لانه لانه في في امل كبير انه مهما وصل معك التدين مهما وصلت ولكن العقل سوف يدق الباب يوما من الايام ويقول لك انا هنا على الباب اخي سعيد لوين وصلت لما بمرحله التدين وين وصلت يعني خلينا نصل للقمه مثلا خلينا نقول ممكن تعيد السؤال من فضلك؟ اه سؤالي انه لاي مرحله وصلت بالتدين؟ وصلت صرت شيخ مثلا شيخ جامع آه اكثر من هيك في لاي بالقمه؟ احنا في المغرب احنا عندنا جامعه واحده تخرج العلماء فقط جامعه واحده معترف بها رسميا تخرج العلماء تسمى جامعه القا اما الشيوخ فهي ظاهره مستورده من المشرق احنا ما عندنا شيوخ يعني الشيخ هو فرد عصامي يفرض نفسه وسط في الوسط العلمي الاسلامي ممكن فقط تكون لحيه طويله ممكن فقط يكون شخص تكفيري ممكن فقط أتيحت له الفرصة ليلقي خطبة الجمعة فالشخص غير مرتبط بمؤهل أكاديمي سألت شيخ غير مرتبط بمؤهل أكاديمي في المغرب كان عندنا نظام يسمى نظام العالمية نظام العالمية يكون حوالي 16 سنة دراسة في جامعة القرويين، وهذا العلم من هذا النظام هم قلة قليل جداً ولديهم مرتبة دكتوراه فأنا كنت أنا مدرس في حاصل على إجازة في الدراسات الإسلامية أنا درست تعليم الأكاديمي الحديث تعليم الأكاديمي الحديث في باشلر ماستر دكتوراه يعني ما فيه كلمة شيخ، ما فيه كلمة عالم فأنا عندي باشلر في الدراسات الإسلامية ده مرتبتي بس الشيوخ فكان بامكاني ان اكون شيخ يعني الامر بسيط جدا لا يحتاج الا القليل من الجراه وكان الذي منه الكثير القليل من العلم وكان الذي منه الكثير فلم يكن من الصعوبه ان اصبح شيخا لكنني لم اكن اميل لهذا التيار بعد بعد حصولي على الاجازه اصبحت استخدم عقلي والشيوخ يعني العلماء الذين يستخدمون لا يتم الاعتراف بهم بسهوله في المشيخه، لا يسمونهم شيوخ ببساطه، يجب ان تردد الخرافات ليسموك شيخ، اذا لم تردد الخرافات لا تسمى شيخ، الشيخ هو شخص ببغاء، الشيخ هو ببغاء، اذا حاولت استخدام العقل لن يتم الاعتراف بك كشيخ، الان في المغرب لدينا شيوخ دكاتره مثقفون جدا لكن لا في الاعلام لا يتم الاعتراف بهم كشيوخ فقط لانهم يستخدمون العقل من مثل مثلا الاستاذ بوهندي الدكتور بوهندي الدكتور بوهندي هذا يقول ان صحيح البخاري فيه احاديث ضعيفه وهو متخصص استاذ متخصص لكن لا يقولون له شيخ فهمت فاحنا في المغرب عندنا نظام مختلف عن السعوديه ما عندنا مساله شيوخ حتى عبد السلام ياسين كان مرشد جماعة العدل يسمي نفسه مرشد جماعة العدل والإحسان، ولا يسمي نفسه شيخ جماعة العدل والإحسان. <تصفيق> عبد الإله بن يسمي نفسه أستاذ، ولا يسمي نفسه شيخ. فكما قلت أنا كنت دارس لدي دراسة درست جميع العلوم الإسلامية. يعني جميع كلها ندرسها في شعبة الدراسات الإسلامية التي حصلت فيها على الإجازة أو البشرة، أسميه في المغرب الإجازة. فلدي اطلاع واسع على العلوم الدينية، جميعها. وامضيت عشر سنوات فيها كنت قيادي، كنت مسؤول على آه كليه، كنت انا الكاتب العام للتعاضديه في هذه الكليه، وكنت مسؤول على جميع الطلبه والطالبات في هذه الكليه، وكنت مسؤول على تلاميذ وتلميذات وش... وجميع التلاميذ والتلميذات وشباب مدينه الجديده، يعني كنت نائب مسؤول قطاع انا كنت المسؤول حقيقي لان الشخص الاخر لم يكن شابا، وفقط لي وضع التوازن في الدائره السياسيه فانا كنت مسؤول في الدائره السياسيه على قطاع الشباب في مدينه الجديده كلها مدينه الجديده والنواحي فكانت لدي مسؤوليه كبيره في هذه الجماعه وكنت في الـ في الـ في, الـ في القريه احضر مع ما نسميه في المغرب الطلبه وهم حفظه القران الكريم حفظه القران الكريم في المغرب يقومون بما يسمى الدور وهو وهو جوله على جميع القبيله جوله على الدكاله مثلا فحينما يصلون الى منطقتنا كان كنت انا طفل صغير 14 سنه 15 سنه وكنت القي مواعظ يقدمونني بينهم حافظت القران يقدمونني بينهم لانني كنت لدي ثقافه كبيره في الدين والقي المواعظ وحتى في جماعة العدل والاحسان بحضور بحضور يعني جميع المسؤولين وجميع المثقفين كنت القي المواعظ فيها لانني كنت كنت لدي علم واسع في العلوم الاسلاميه وأجادي كبار اجادل الكبار المسؤولين في الجامعة يعني محترمين جدا اشخاص محترمين جدا كنت اجادلهم ونتناقش فقهيا لكنني لست شيخا رسميا. اكيد اكيد هو هو لكن مرحله الشيخ يعني كي اذا كنت بالشرق ساسموك شيخ يعني فالقصد القصد كان من سؤالي انه ولكن الايمان والنفوذ الديني خلينا نقول بين المتدينين أو طيب خلينا بدات بشك يعني أخي سعيد كيف بدأت كيف ولماذا بدأت ولماذا يعني؟ بال... انا انا انا انا انا انا انا انا كنت شكاك انا كنت انا انا انا خالي, فلما خالي رغم أنني قلت هرطقة لكن كنت أمارس هرطقة فقط ما كنت أمارس هرطقة من أجل التغلب عليه حين ينتصر خالي أقول له انتصرت فهمت؟ أحاول أن أكون عادلا هناك أمور جيدة في شخصيتي لا أدري هل تعلمتها من الدين أم تعلمتها من أبي أم أنها فطرة السليمة وهو أنني أعترف بالخطأ حين أخطئ بدون إي ولم أكذب في حياتي أبداً إلا ثلاث مرات يعني كذبات صغيرة حتى الآن لا أكذب يعني أنا إنسان صريح إنسان أبحث عن الحق لكنني أردت لخدعة الأمر خدعة حتى الأذكياء يخدعون أكيد أكيد طبعاً أكيد يخدعون, آه. يخدعون حين يعطون ثقتهم لشخص لا يستحق فهمت؟ لقد أعطيت ثقتي لأشخاص لا يستحقونها فخدعوني فصرت أعتقد أن الإيمان فضيلة حين تعتقد أن الإيمان فضيلة وتعتقد أن التفكير خارج الإيمان شر أنت تسمح باختطافك أنت تسمح لنفسك لان تقع ضحيه وان تختطف وحين تختطف لا مجال للعوده ان اللي حسن الحظ يعني انت عدت يعني بسلامه واظن اظن يعني تخلصت من الفكر الغيبي يعني س... انا تخلصت لكنني لم اعد بسلامه لم اعد بسلامه لقد عدت كجندي مليء بالجراح الداخلية والخارجية محطم الأفكار مزعزع النفسية لقد فقدت ثباتي وفقدت آه سلامتي العقلية يمكن أن نقول أن الإنسان يفقد سلامته العقلية ويفقد استقراره النفسي لأن العبور بين عالم الشك وعالم الايمان لا يتاتى بدون المرور من مرحله الحمق الكامل، الحمق الكامل يجب ان تشك في كل ما كنت تعتقد لتمر الى المرح... الى العالم الاخر، لا يمكن ان تمر مرور جزئي والا ستبقى متردف. قلت في الكليه امضيت سبع سنوات في الكليه لانني كنت ادرس في اكثر من كليه واكثر من معهد وتعرضت للسجن في إحدى سنواتي، الكلية كانت مدة طويلة، أمضيتها مع العدل والإحسان، خلاصة تجربتي مع العدل والإحسان حوالي عشر سنوات، وكنت حين حين يكون الطلبة يستعدون للامتحانات عبر الحزب قال الشي وقال أبو حنيفة وقال فلان وفلان، كنت أكره أكره أن أحفظ أقوال الأئمة، كان شيئا مكروها جدا لدي. وكنت أتذكر المقولات والأفكار فقط وأكتب في الامتحان وقال أحدهم لا أدري منهم المهم أنني أتذكر هذه القولة لكنني لست مستعدا لتذكر هل كان أبو عقربة أم أبو حنظله أم أبو حنشق أدري المهم أحدهم قال أحدهم الأفكار أتذكرها جيدا لأن الأفكار تؤسس للفرضية لكن الأشخاص لا أتذكرهم كما أنني كنت لا أحفظها الناس يحفظون لكنني كنت احضر معي اوراق بيضاء واحلل تلك الافكار واحلل الافكار نفسها واقوال الائمه نفسها فمثلا لم اقتنع يوما بمساله الاجماع ابدا حتى حينما كنت سلفيا مساله الاجماع لم تدخل راسي ما معنى الاجماع ما حول دليل فالدليل هو فالدليل هو الدليل الدليل هو المصدر التشريعي واذا كان الاجماع حوله راء فارغ فهو غير ملزم اذا على خلاف جميع علماء الاسلام لم اقتنع يوما بمساله الاجماع ثم كانت ليضيا نقاشات اخرى كنت دائما استخدم عقلي في الف لما غادرت العدل الاحسان نتيجه ل لانه ممل اصبح ممل امضيت عشر سنوات في العدل والاحسان وحين تمضي هذا القدر من احيا يعني احيانا تشاهد حلقات مكرره تفهم يعني الحلقة او فيلم مرتين ثلاث مرات انا لا اشاهد فيلم اكثر من مره يصبح ممل غادرت العدل والاحسان وصرت مدون افتتحت كان لدي مقاولة صغيرة في خدمات الانترنت سيب سايبر كافي ف صرت اكتب في الانترنت انا في جماعة العدل والاحسان يعني في اللجنة الاعلامية الوطنية كنت كنت اصور وكنت اكتب مقالات وكما حكيت لك في الثانوي انني اسدت مجلة وانا في مرحلة الثانوي وكتبت مقالات وانا في مرحلة الثانوي في جريدة لندن العالمية جريدة لندن الدولية كتبت فيها مقال وانا في مرحلة الثانوي فكنت ف... احب الاعلام في سنه 2005 كان عمري انذاك حوالي 25 سنه بدات رحله جديده وهي محاوله التوفيق بين الاسلام والعلم وبين التوفيق بين الجماعات الاسلاميه خصوصا السنه والشيعه التوفيق بين السنه والشيعه معرفه الخلاف التوفيق بين المذاهب المد... ايضا ايضا لم اؤمن بها ابدا ابدا لم اؤمن بمسألة المذاهب المالكي الشافعي الحنبلي لم اؤمن بها ابدا لان استاذي كان سلفيا وكان لا يؤمن بمسألة المذاهب فتعلمت منه ان المذاهب ان لا يجب ان نفهمنا كان هناك المذهبيه الكبرى اللي هي مذهبيه بين الشيعة والسنة هذا كان موضوع شائك جدا جامعه العدل الإحسان كانت لديها رؤيه مقبوله جامعه العدل والاحسان لديها رؤيه مقبوله تميل اكثر للشيعة دينيا لكنها تميل للسنه سياسيا فكنت ادرس كثير حاول اوفق بين علوم الدين او بين السنه والشيعه وبين الفرق الاسلاميه وكانت رحله لمده عشر سنوات أه... توجتها بتاليف كتاب حول ما في القران و ما هو ذو طبيعه بشريه، يعني ما هو التمييز بين الامور النابعه من الوحي القطعيه والامور التي يمكن ان تكون ظنيه وهي مجرد اجتهادات، فمثلا اكتشفت في خلال هذه المرحله ان محمد رسول الاسلام احيانا يتصرف كبشر مثل اي كاب احيانا يتصرف كاب حين منع بناته من الزواج من ابن ابي جهل مثلا قال لهم ان اراد ابو جهل ان يتزوج ان اراد ابو إن اراد ان اراد علي ان يتزوج بنت ابي جهل فليطلق برسول فليطل فليطل الله وبنت عدو الله في بيت واحد اذا محمد يعترض على الاسلام خائف على مصلحة بنتي او كشخص لا يريد ان يجرح في شرفي لا يتصرف ك كالرسول او حين مثلاً حينما يكون في الحرب ويعطي اوامر في الحرب فهو يتصرف ك او كقائد حرب ولا يتصرف كرسول فكان يعني وطريقة الدولة المدنية. لكن الأخطاء التي كنت أعمل عليها هي نظرية القوانين المتوازية، أنه من أجل أن تكون الدولة دولة مستوعبة لجميع الحيثيات، يمكن أن نسمح للمسلمين بتطبيق الشريعة الإسلامية في توازن مع القوانين العلمانية. مثلا السماح للمسلمين بالزواج أربع نساء، إن قبلت المرأة وقبل الرجل في حالة التوافق والزواج المدني يعني نفتح الخمارات ونفتح المساجد ونفتح المحاكم المدنيه ونفتح المحاكم المدنيه ونفتح المحاكم الاسلاميه وكل يختار ما يريد وحينما يريد ان حينما تأتي الوفاه يمكن للميت ان يوصي بتطبيق الشريعه الاسلاميه في تقسيم ارثه الصوت اظن اخي سعيد. اتمنى الاخ سعيد الكونكشن يثبت الكونكشن مره ثانيه الكونكشن تعبنا اصدقائي انا بشجعكم انه تكتبوا تعليقات تحت الفيديو سعيد انت معنا الدوله المدنيه انت معنا اخي سعيد؟ أخي سعيد أنت معنا؟ اسمعني. طيب للأسف الشديد بصراحة يعني الأخ سعيد قصة رائعة وأنا كنت أتمنى يكون يكون كونكشن أفضل ممكن تعود الفرق ممكن تعيد؟ أخي سعيد أظن بس الكونكشن فقدناه يعني ما تذكر من اين بصراحة الاطلاع المتوازيه اظن كنت بتحاول كنت عم تحكي عن المحاكم الشرعيه ومحاكم المدنيه اخي سعيد اذا عم سمعني انا ما سمعتك اه طيب انا انا اسمعك هلا اسمعك اذا كنت تسمعني نعم اسمع اه كنت انت عم تحكي من من الكلام من وقت ما كنت عم تحكي عن المحاكم الشرعيه ومحاكم مدنيه الـ الـ الاضلاع المتوازيه كنت عم تحاول تعملها تفضل هذه الانظمه المتوازيه موجوده في اسرائيل المتوازيه اسف نعم الانظمه المتوازيه توجد في اسرائيل اسرائيل تسمح بتسمح بتاعت... ب بعض تسمح ببعض هناك محاكم إسلامي وانا اعطيت قاضي في ب... ب... القيام بالزواج والطلاق والارث على الطريقه الاسلاميه لكن المحاكم المدن المحاكم قانون جنائي يمنع الزواج كنت اذا ذهبت للزوجتين يزوجوك اياه ما في مشكلة المحكمه الشرعيه يزوجوك اياه بس البوليس راح يقبضوك عند الباب ويديوك للسجن لانك خالفت بالضبط بالضبط الصوت شوي شوي تعبنا اخي سعيد بصراحه الصوت تعبنا وانا كنت اتمنى يكون الصوت اوضح من هيك خلينا ندخل لمرحله التحول يعني مرحله التدور يعني انت كنت شك طول حياتك شكاك وشو اللي خلاك مثلا تتحول اسباب التحول ليش تحولت يعني صرت تفكر بطريقه مختلفه يعني لما درست التاريخ انا درست لدي اجازة في الدراسات الاسلامية وهذا تخصصي درست سنة واحدة في القانون والشريعة يعني لدي المام بالقوانين وهذا ما, ما, ما, ما استعنت به لما كنت اصيغ دراستي القانونية ساعدتني في صياغة نظرية الانظمة المتوازية فانا اعتمدت على نظريات قانونية وكتب قانونية يعني لم تكن مجرد هلوسة آه، درست تاريخ ثم لدي دبلومات اخرى في, في الاعلاميات بحث الاجازه الخاص بي كان دور الذكاء الصناعي في آه، تلق خدمه الحديث النبوي الشريف كيف نشدو ألف كتاب تتكلم حول الحديث النبوي وندخلها للحاسوب حاسوب ونطور برنامج يدرس الأحاديث عن طريق الذكاء الصناعي برنامج نعلمه كيف يميز بين الأحاديث وهو يتعلم يعني نعلمه أكثر وأكثر وأكثر حتى نعيد تصنيف الأحاديث كلها إلى ضعيفة وصحيحة وقوية وغير قوية يعني هذا, هذا هو بحث الإجازة في الدراسات الإسلامية فأنا أحاول أن أجمع بين العلوم، أحاول أن أجد نقطة التقاء بين العلوم، فلما درست التاريخ في 2012 درست فقط سنة واحدة تاريخ فدرست التاريخ المصري وحبيت التاريخ المصري بس المشكل واكتشفت فيه أشياء أنا الآن أعرف عن يقين يقين تام أن موسى. كان في ألف وخمسمائة وخمسين قبل الميلاد وليس ألف واربعمائة كما يعتقد اليهود والمسيحيين والمسلمين لدي يقين تام لأنه يوجد في مصدر تاريخي أوصاف دقيقة جداً اسم فرعون بالضبط يعني معلومات وثيقة لكنني اعتقدت أنه يمكن التوفيق بين القرآن وهذه المعلومات فلما اعتقدت أنه يمكن التوفيق كان لازم علي اكذب بعض الحقائق المذكوره في التاريخ المصري كان لازم علي اجد انها كذبه كنت اعتقد ان الكذب في التاريخ المصري وليس في القران الكريم فطرحت نظريات منها مثلا نظريه قراءه الهيروغليفيه بالخطا فلما اعتقدت ان الشامبيليون قرأ الهيروغليفية بالخطأ وانني يمكن ان اقرأها بطريقه مختلفه لما صرت اشتغل على هذا المجال ما نمت لمده سبعه ايام تقريبا بدون نوم فسبعه ايام بدون نوم جاتني هلوسات رحت وهلوس وحاولت يعني أصبح في إطار التوفيق وقع لي ما وقع لشامبليون نفسه، لأن شامبليون نفسه كاد يصاب بالحمق عدة مرات، لأنك تحاول التوفيق بين ما لا يمكن التوفيق بينه، وتعتقد أن الخطأ فيما هو صواب، وتعتقد أن الصواب فيما هو خطأ، وتحاول أن تحاول أن توفق. لكنك تطرح الفرضيه الخاطئه، انت فقط تطرح الفرضيه الخاطئه، لم اكن منفتحا على فرضيه ان القران يمكن ان يحتوي على خرافات، فكنت ابحث عن قصه ذو القرنين لما درست التاريخ عرفت ان اذا وجدت دلائل اثريه على ما هو في القران الكريم فراح اصل اذا وجدت دلائل على قصص القرآن الكريم في التاريخ المصري أو بجانبه وأهم هذه الدلائل روح قصة ذو القرنين وقصة سليمان القصص دي ثلاث قصص ممكن تحدث بدون ترك أي أدلة سليمان سخون معبد معبد كبير جدا ملك الارض والسماء والجن يعني شيء كتير اشياء كتيرة جدا فدول قرنين يعني هنا معطيات جغرافية في دول قرنين وصل الى مشرق الشمس مغرب الشمس وبين السدين وياجوج وماجوج دي امور تختفي من الوجود بين ليلة وضحا ممكن او مثلا قصة آه آه سليمان ذو قصه نوح سفينة نوح لازم نلقاه فمليشة شجع و... بحث الصوت رجع اظن في مشكله بالصوت صار اتمنى اتمنى ترجع الصوت يرجع لطبيعته تفضل اخ سعيد طب انا بعتذر اصدقائي من التعبان وانا بوعدكم نسوي حلقات مع الاخ سعيد بس بجوده عاليه انا يعني ما بعرف ظروف الاخ سعيد يعني ولكن أنا بوعدكم إنه في المستقبل يعني قصة الأخ سعيد بصراحة رائعة يعني أنا كثير كثير كثير معجب فيها يعني أنا بتمنى بتمنى الوضع يتصلح هلا ونرجع نقدر نفهم القصة كاملة يعني هي بس هيك بتكون متعب شوي للمجتمع يعني أخي سعيد أنت معنا؟ آه الآن أنا مع كان حصل انقطاع أسف ، أسفين على ال... آه ولا يهمك ولا يهمك، تفضل، تفضل فضل اخي سعيد من قصة هاجوج وماجوج أه قلت آه يا جوج وماجوج وقصة نوح وقصة سليمان ما ممكن تحدث بدون ترك أثر، فأنا حاولت إيجاد الأثر في تاريخ المصري القديم وحتى الآن لدي نظريات لكنها فقط مجرد نظريات غير موثوقة 100% لدي نظريات حول جميع هذه المواضيع لكن كنت اعتقد ان القران يحتوي على حقائق وصرت وكانت كان عدد الحقائق التي يعني برهن عليها خلال اسبوع واحد كان كم من المعلومات التي اكتشفتها خلال اسبوع واحد احتاج سنوات لكتابتها فهمت لانني استطعت التوفيق بين جميع الجزئيات أشخاص كان هناك أشخاص في الفراعنة يعملوا دول قرناين يعني عندهم قرون في التماثيل تاعهم فكان فيها سفن فكان فيها يعني يعني التاريخ المصري غني جدا وصرت تلفيق أقوم بمحاولة تلفيق بين التاريخ والقرآن هي مجرد نظريات يعني أحاول إيجاد نظريات ثم لازم أدرس كل نظرية لوحدها الأمر سيأخذ سنوات طويلة جداً لكن مرحلة الأولى مرحلة تسطير نظريات كنت أسطر حوالي 20 نظرية 30 نظرية في اليوم يعني الدماغ يعمل ب... ولا أنام لمدة سبعة أيام لا أنام و... ولما... ولم أكل لمدة سبعة أيام لم أنام ولم أكل إلا قليل قليل جداً فعقلي صار منفتح على أكثر من الأفكار تطرفاً عقلي صار منفتح على اكثر النظريات تطرفا ثم فيما بعد ساقوم بفلترتها يعني كانت كانت فتره يمكن تقول يحصل لك الهام يعني ممكن توصل لنظريات ما ممكن يوصل لها الانسان العادي نظريه خارقه جدا يعني افكار كانك تستقبل الوحي فهمت يعني مفاتيح مفاتيح ما ممكن الانسان العادي يستقبلها وكانك تشغل 40% من الدماغ عوض 20% العادي، كانك تشغل اكثر من, من هذا النظر، وكانك تتواصل مع كائنات من من من, من مجالات اخرى، فهمت؟ يعني حاله مثل حاله الانتشاء بالمخدرات، فهمت؟ حاله كبيره من النشوه والسعاده وقوه التفكير. أه لما شربت ورحت للمستشفى أعطوني حبوب النوم فأخذت حبوب النوم نمت لمدة يوم كامل تقريبا 24 ساعة بعدها فقت شخص شخص, شخص فقدت حالة انتشاء لكن النظريات بقيت مسجلة بعضها بقية مسجلا وبعضها بقية في ذهني فصرت أكثر عقلانية في دراسة هذه النظريات، يعني أدرسها وكانه شخص آخر اشتغلت على الموضوع لمدة سنة تقريباً أه للأسف البطارية الآن ستنتهي أعتقد أنه سيتوجه علينا إلى الحديث طيب أخي سعيد، هو بصراحة، خلينا يا أخي هو بصراحة الحلقة هي، يعني الصوت كان تعبنا وانا كثير مبسوط معك بحديثك وانا كثير متشوق اسمع قصتك كامله انا اطرح اقترح انه نسوي حلقه اخرى لتجربتك واحتمال نعمل حلقات اخرى يعني انا بتمنى نتواصل ونعمل حلقات اخرى على مواضيع مختلفه كمان ولكن بدنا نشتغل على موضوع الـ الـ الاتصال كمان يكون الاتصال جيد بكل بكل صوره بكل صوره فالآن ان شاء الله راح استسمح راح اودعكم ويكون لنا لقاء ان شاء الله قادم أكيد شكرا أكيد أخي سعيد. سعيد انا بتشكرك كثير اخي سعيد على الوقت و... وانا يعني راح اشتغل معك على مساله الكونكشن ونعمل حلقات اخرى وانا كثير سعيد بالتسجيل معك وقصتك رائعه بصراحه انا لن افوتها نهائيا شكرا حبيبي سعيد شكرا كثير مع السلامه مع السلامه شكرا جزيلا مع السلامه اصدقائي انا بشكركم كمان للمتابعه وباعتذر كثير على هال يعني سوء الاتصال التكنولوجيا هي من عند الاخ سعيد الاخ سعيد بصراحه يعني قصته رائعه وانا بتمنى اكيد راح نسجل حلقات ثانيه واكيد راح نوجد حل لمساله الاتصال هي يكون اتصال جيد يعني ويعني اكيد رح نعمل مع الاخ سعيد حلقات جيده اخرى، انا بس ناخذ شويه التعليقات اللي جتنا من على على اليوتيوب نشوف ونغلق الحلقه لانه صار ساعه ونص كمان بكفي اظن مشان ما نطول على اصدقائنا في الاخ نوفا عم بيقول يا نهار ابيض يا سعيد ده انت كادر في الحزب بقى الاخ محمد فاضل بيقول سلام اخ جان سؤالي لضيفك هل بحثت في اديان غير الاسلام؟ يا ريت تقوم بحلقه اخرى اكيد اخي فاضل محمد راح نعمل حلقات اخرى مع الاخ سعيد يعني انا بصراحه يعني اعتذر على هالوضع هذا الكونكشن واظن يعني اكيد رح نقدر نساوي يعني نتخطى هالمرحله نتخطى المساله هي مساله الكونكشن هي آه الاخ نوفا ما عم برجع بيقول عند اي مرحله قلت كفايه وتحولت عن الدين آه الاخ احمد آه عم بيقول الدين مثل الفيروس عندما يصيب عقل الانسان يصبح هذا الانسان اسير لهذا الفيروس الحل ومحاربه الفيروس وليس حامل الفيروس بكل تاكيد اخي احمد هذا هذا هذا الصح هذا الوضع الطبيعي انه تحارب الفيروس والفيروس هو, هو الدين هذا الدين الارهابي هذا للاسف الشديد. الاخ علي عبد الله عم بيقول اظن يعني سؤاله خارج عن الحلقه وانا اخي علي انا اسف كثير يعني رح بدات اعمل على ردود على التعليقات وانا اكيد راح اعلق على تعليقاتك في حلقه خاصه بالتعليقات يعني انا اسف كثير بصراحه والمشكله في في السؤال طرحته اكثر من مره انت أظن حكينا فيه يعني عم تقول اول تحيه اولا تحياتي لكم عندي تعليق قد يكون خارج الحلقه وهو تحيه وهو وتحياتي لكم هذا هناك خطا حدث قلت اني ايراني لكني لست ايراني انا عربي واتكلم العربي اللغه العربيه هذا فقط للتوضيح ولبنان وعراق ومصر ليست دول علمانيه لكن يعني بصراحه انا ما ما عم بقدر افهم اجمع بين الافكار اللي عم تطرحها وفي كثير غلط يعني انا ما عم بقدر بالكتابه يعني هي هي اللي خلاني ما اقدر يعني اتابع معك السؤال او اي طيب خلينا نشوف سؤال على قد يكون سياسي لكن أسئلتي كلها سياسية وسؤاله من قارن يعني بصراحة عم تقارن بين الدول الشرقية مثل صربيا وكورونيا وسلفانيا وروسيا بيضاد والتيشيك وسلوفاكيا ودول أوروبا غربي يعني م... من سياسيين هنا أخي علي بصراحة منا سياسيين أنا لست سياسيا ولا أحب السياسة وما بحب أحكي بالسياسة ولكن مرات يفرض الوضع عليه فبنتطرق للسياسه وليس انه موضوعنا السياسي انا بتمنى من كل اصدقائي انه ما يطرحوا اسئله سياسيه لانه السياسه انا ما لي علاقه فيها انا في موضوع هو هو الدين الاسلامي هو الفكر الارهابي هو الديانات يعني كل الديانات والافكار الغيبيه هي هي مشكلتي انا وانا اؤمن اذا حررنا الانسان من الفكر الغيبي كل شيء سيتصلح تحصيل حاصل يعني يعني اليوم اذا الانسان فكر بمنطق بمنطق العلم وبمنطق العقل اظن الانسان راح يصل لمرحله من من السلام والرخاء لن يحلم بها لم يحلم بها من قبل يعني يعني شفنا اوروبا قبل ما احداث يعني شفنا الاتحاد الاوروبي خلينا نقول من الستينات ل 2000 يعني بعد ما قبل ما يجوا الارهابيين يدخلوا اوروبا ويعملوا المشاكل هي على كل اصدقائي آه في شغله ثانيه انا احب انه نوه لكل لك اصدقائنا اللي يحبوا يجاهروا معنا اهلا وسهلا فيكم بشرط ما تكونوا في يعني آه مثل ما بقولوا في خطر لا نفسي ولا جسدي وانا اشجع كل انسان اذا ما عندك خطر نفسي او جسدي عليك أه بيجي ويجاهر معنا أه مستعدين مثل ما قلت اعمل كل نهار حلقه اقعد وراء الكمبيوتر طول النهار أه استقبل التجارب الاصدقاء المجاهرين الجدد ونعمل حلقات بكل المواضيع ما عندي اي مشكله أه في شغله ثانيه كمان اللي ما بقدر انه يجهر بصورته او شيء من القبيل في نحن عملنا منبر الإلحاد يعني تبعثوا لنا الصوت بس ريكورد يعني تسجيل صوتي تحكي عن تجربتك ونحن ممكن نعرض بس صوت وبدون أي صورة وبدك تحكي أي تفاصيل أنت بترجع لك ما في أي مشكلة فهذا كان اللي كنت بدي أقوله بنهاية الحلقة أنا بشكركم كثير أصدقائي وأشوفكم في حلقة قادمة إلى اللقاء في حلقة قادمة شكرا لكم